Barcelona més fits és una revisió de de treball que és des del 1992, just el l'estiu de les Olimpíades fins al fins al 2006, que, que d'alguna manera representen l'altra cara del progrés de Barcelona durant tots aquests anys que s'ha transformat d'una manera molt ràpida i molt important. Però alhora doncs, hi ha hagut una sèrie de persones o fins i tot, diria, de, de conceptes no? que s'han hagut de reconar Eh, crec que algunes vegades s'ha fet de, de manera conscient i altres vegades inconscientment. No? És, que, jo, no és una crítica a Barcelona que digui eh, que d'alguna manera hem anat apartant una sèrie de gent, sinó que vol considerar una sèrie de gent, i de barris i de comunitats, que s'han apartat durant tot aquest procés eh, de, de progrés eh, i canvi eh, de Barcelona que dediquin el temps de reflexió que se li ha de dedicar. Per què? Perquè els canvis que hem viscut a Barcelona mereixen que fem una revisió de la nostra memòria històrica més recent.